اهلا وسهلا بكم في سجلات فريق العوامره على الحكم اللي كيعتبروه مشرح استدلالات على حكم الشرط اللي خطأ وكذلك حكم الوسط حكم المقابله إذا على خطأ فعلا إذا احنا سجلنا اللقطه اللقطه مسجله وفعلا يمكن نتأكدوا من من صحة هذا الهدف اللي سجله فريق شباب العوامره إذا الحكم الغى هذه الإصابه هذه الغاها اذا كان فريق شباب العوامل العام يعني فرصه لتحت له الشوط ثاني وتمكن من تسجيل يعني هدف التعادل يعني في حوالي 10 دقائق الاخيره من المباراه اللي كتعرف فوز شباب ترجيس بهدف واحد للصفر خطيره انتم مراوغه خطا فعلا خطا خطا مشروع لفائده شباب ترجيس كان تحكيم جيد لحكم مباراة حكم الوسط. <تصفيق> مرحبا <تصفيق> انا <تصفيق> على بعد من سعادة حمص عود إلى قسم الممتاز هيا هيا الغالية يعني سجلتيش المرة ديال الفريق ديالنا شوف قدمناها مزيان كنا مسيطرين على الماتش ديال بصح الشوط التاني قدروا يهجموا علينا شوية قدروا يشكلوا خطوة الشوط الأول اللي كنا فيه مزيان لكن المهم هو الناتج الاهم واننا ربحنا اه طارق اه اه اه جوج فريق متمرسين في في العصبه يعني وسبق لكم لعبتوا في الهوات آه. يعني عندكم تجربه وخبره آه. وكيبان بان المقابله لعبت فيها الخبره والتجربه ديال, ديال المدرب وتل تل اللاعبين يعني انت الاغلبيه آه. آه. آه كيشوفوك انت الهدف في آه. 20 من الشوط الاول نعم وكان ضغط مارسو ضغط قوي على الفريق آه. وتوج بالهدف اه اه الشوط الثاني كما قلنا كلهم يسيطروا علينا وكاين صعوبه اننا نتكلموا على السر ديال العصا ديال المباراه الاسرار آه ديال دي يعني من خلال التوجيهات آه آه اللي وجاكم المدرب خاصكم ما بنشط على ان كانت في العمقيه ديال المدربين الاسرار هي اللي اللي نعم حسن اذا كنتم مع حسن الشهبوني نجم لقاء ونجم فريق اللي تمكن قا... ش... من تسجيل الهدف منذ بدايه الشوط 20 دقيقه من الشوط الاول وانتهت المباراه بواحد لصفر نفايذات وهكذا كيتاهل الدور القادم ل... ل... يعني الصعود رضا كريكر عميد فريق شباب ترقيس نعم وشنو هي التقييم ديال المرضيه الفريق ديال <تصفيق> ديالكم ديال في هذه المباراه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله محمد استعدينا مزيان في المدينه ديالنا ديال, ديال تركيز استعدينا مزيان في المدينه ديال تركيز اترينينا معنا المدرب ديالنا دارنا الخدمه اللي غادي نخدموا اللي غادي نكون في التيران دقاتنا كان كنضحيو من اجل ديك المدينه ديال تركيز لولا هذا الفريق اللي شفتي هذا الاداء كامل ما كيتوفرش على ملعب وعشا وشاب عندنا ملعب ترابي باقي عاد الملعب ديالنا عاد كيتصور كنلعبوا في الترام وكنجعبوا في الكازون مع ببقى... انكم فريق يعني متمرس ولعبتوا في الهوات يعني لا ف... لا احنا فريق جديد كان عندنا فريق تركيز القديم الفريق ديالنا اول مره غايلعب في هذا القسم هذا الفريق تاسس 2018 2009 تاسس الفريق عندنا الدراري صغارين المدرب ديالنا باقي شاب الحمد لله عندنا أه أه برداك محسين دردق محسين الكوف عنده ديالو معنام زيان أحنا حسين دردك مود الكوف عندو شوية ديالو كيشتاهل كيخدم معنا مزيان إحنا ياكي قلنا لك شيل كيقولنا كندره في في كيران والحمد لله ديك الشيء اللي كتبغي الجمهور دعمكم يعني ديال تركيس كنبغيوه بزاف وكنبغيو تركيس كامل والسكينة ديال هذا ديال, ديال تركيس كامل وحنا كنا كنصادفو وفرقة... الفرقة ديالنا الآخر حتى هي عندها مجبارة يمكن ماوفقوش الله اليوم نعم إذا الشهوب يعني فرحة الجمهور التركيستي تحية للاعبين يعني ولل يعني الشهوب الصناعية داخل ملعب القرية الرياضية يعني إذا نواصلوا معنا مع العميد ديال الفريق تركيس اه شنو هي الرساله اللي كتجوز للجمهور يعني واش كتوعدو بالصعود انا يعني لا شوف با انا شوف انا كندير نفس انا الحول شوف انا الحلم ديالي دابا أنا كلاعبان انا خصني هاد الفرقم بها الممتاز انا هذاك هو الهدف ديالي هذا هو الهدف ديالي وان شاء الله وعدتكم غادي نطلعوا الفرقه الممتاز غادي غادي نطلعوها ان شاء الله الممتاز باقي لنا واحد والنهائيه سي ما ان شاء الله غادي نطلعو الممتاز واش الجمهور <تصفيق> اه مبروك علينا وعرفنا كيفاش لعوامنا وكيفاش قوتنا ومشينا عندهم ودرونا فوق الراس لقيت اسماعيل ورا السي الرئيس عزيز ولنا اللعابه يعني كاملين. اللاعبين ديالكم ها آه آه الكره هي مع ما نجيو معاهم اللي في هذه المباراه سواء الشوط الأول والشوط الثاني. هذه فراسيه اليوم ثلاثه دكيبات واش كيتربوا هذا اللي آه. كيقلب على بون في بلده على الجزائر واش بلي بون فور ديالو يحاولوا يدب داكشي وصافي حنا عندنا الداري في يترك كم لي كم لي يجيني راه كنلعبوا بالرقم 11 يعني اكسو المكان ديالو المغرب والصواني ولا الراجل ما كاينش فورمه ما كان مزيان آه. اليوم ما كاينش فورمه حسن الله غير شويه شويه فكران جزيرانو وحفيظه شنو الحظ الحظ ديالكم يعني ندير نسمع الحظ ديالكم يعني في المباراه القادمه يعني ملي كنشوف الحظ ديالكم يعني كيوسط هذا المتعادل انتلاء لاعب للصعود الى بالمونتي ان شاء الله توفقوا تلعبوا ان شاء الله ايوا آه حظ سعيد هشام ترقيس وفعلا يعني كنتوا يعني في المستوى في المباراه كانت مقابلة متكافئة ولكن كانت الناهج الطاكتيكي ديالكم تغلب على لأن طيب. لأن التخييم ديالنا المباراة في بداية 20 دقيقة يعني آه ولكن سورة. ولكن الشوط الثاني يعني كانت المقابلة متكافئة كان ممكن تسجل أي فريق يعني ويحسم آه. المباراة سواء يحسم المباراة أو 90 دقيقة كان فيها واحد البيت استغلينا جات واحد الأوكازيو استغلينا مارتينا مبروك لينا حنايا وهذاك العوامره وشكرا جزيلا الأخ السادات رئيس فريق وفاق العوامره يعني شنو ممكن تقول لنا على المردود ديالكم كا كا يعني هذه المباراه هذه اللي كانت مباراه السد للصعود الى القسم الممتاز اللي ما توفقتوش ولكن الفريق كان لعب مقابله يعني مهمه يعني وكانت المقابله يعني وكيف كيفاش كتشوف يعني المردود ديال الفريق ديالكم في هذه المباراه هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كيف ما سبقت ودكرت ودائما غادي غادي نعتذر من الجمهور بعد اولا ونعتذر من من من الاشخاص اللي جاوا تخرجوا فينا وخاصه رئيس الجامعه وبالنسبه للشوط الاول كان كان واحد الجيباك نفسي باللاعبين وداك الجيباك نفسي قال موحد معايا واحد الطقوليه كيف ما كنقولوا ولكن حاولنا في الشوط الثاني نخرجوه من الضغط الضغط الضغط النفسي وعطاو اللي, اللي عليهم في الشوط الثاني كيف ما شاهد الجميع والسيطره كامله ديال ديالنا ديال حنايا ولكن ما توفقناش باش نسجلوا واحد الهدف ما غاديش نهضر على التحكيم واخا هدف تلغى ما عرفتوش علاش ولكن ما التحكيم هذا توا داخل في كره القدم كيف ما مهاجم كيمشي كيف وما كيفلحش انه حنا سجلنا حنا سجلنا اللقطه يعني وكان ربما احتكاك ديال اللاعب مع الحارس عادي كان كان احتكاك عادي ولكن اللقطه راه كاينه موجوده يعني ويمكن تقيموا يعني هاد أه سيرتو ان الحكام يعني هذا الخطا هذا اذا كان الحكم مشروع فهو مؤثر أه أه على الفريق يعني فوق حاسم المباراه يمكن ما نقوله يعني هذا ولكن الفريق يعني ادى بشكل جيد يعني في الشوط الثاني يعني كان حاضر وقوه كان قريب يعني يسجل في عده مناسبات اش غادي نقول لك التحكيم ما كان ما كيعجبنيش نهضر على التحكيم بزاف كيف ما كنقول كنتمنى كنتمنى يعني ما غاديش تكون شي حاجه مقصوده هذه ما غاديش تكون منه ما تكونش وفي نفس الوقت أه كنقولوا كرة القدم التحكيم داخل كرة القدم وبصح بحال لا قتلنا يعني حنا يعني اللقطة اللي غادي نحياو ونعيشو قتلنا زاد قتلنا هو وهذا هو حال كرة القدم وكنهنئ الفريق الخصم وكنقول اي فريق اللي غادي يتاهل المباراة ديال القسم التالت اه يعني الف مبروك عليه وكننصح كننصح كننصح رؤساء الفرق او لهذا يحاولوا يوصلوا واحد الرسالة زوينة اللاعبين ديولهم ولا الجمهور ديالهم انهم مثلا يتجاوزوا المسائل ديال الشغاف، لعبتي كرة القدم، كرة القدم فيها ربح وفيها خسارة، حنايا قدر الله خسرنا ولكن ربحنا جمهور، ربحنا ناس، ربحنا فريق شاب، آه، عاوتاني غادي كما كنقولوا غادي نمشيو ونرتاحو واحد شوية، عاوتاني غادي واحد شوية. وشوية الرسالة اللي كتوجه يعني من غير هاد الشيء للساكنة بعموما شفت للجمهور الساكنة ديال العومرة دي كاملة اللي كدعمكم وكذلك جماعة العومرة اللي هي فعلا انت دعماتكم اللوجستي والدعم المعنوي تا هو. يعني شمن رسالة يمكن توجه يعني سواء للمنتخبين اللي كيدعموكم يعني انتم الجماعة ولا بالنسبة للساكنة؟ والله والله كنجدد كان... كنجدد الاعتذار ديالي للساكنة لأن بصح دخلنا لواحد ده... يعني دخلنا للديور ال... ديال الناس أنا نقدر نقول لك نسا ورجال كيبغيونا واليدين ويعني و... يعني شباب يعني كلشي يبقى كيبغينا كلشي كيتسنى نتيجة باش ن... نربحوا قدر الله ما شاء فعل أه... يعني كنعتذر منهم بزاف بزاف وكنقول لهم معانا كاين موسم قادم ان شاء الله يا ربي غادي كيما كنقولوا غادي نرتاحوا شويه وعاود اكيد احنا عندنا اخطاء ماشي ما نكونوا نكونوا مثلا الكمال لله وحده وغنحاولو نخدموا على الاخطاء ديالنا والموسم اللي جاي ان شاء الله يا ربي كنتمنوا يكون احسن واحسن وكنقول للاعبين ديالو برافو عليكم برافو عليكم يعني راه عطيتوا اللي عندكم داكشي اللي ما كانش خصو يبقى هو اللي كاين